Den låser sig fast Ah, jag fick den på en annan ingång då. Ja, får jag på allvar sätt då? Oh, Varför? har vi gått så långt. Var, var är vi ens nu? Vi är strax framme. Men oj, jag tror jag skulle ha ett helt hav emellan. Ja, det är den lilla detaljen. Vi är strax framme vid havet. Men hur ska vi ta oss över det? Det kan väl simma? Jag tror att det blir svårt. Då är inte någon färg eller någonting då. Vi tvivlar att det går så många så här oss. Det är inte säsong liksom. Men hur ska vi då ta oss över? Jag vet inte, men så där brukar lösa sig, och vi har ju inte bråttom liksom. Fast det är just det vi har, de kommer ju riva holken. Jag tror ja, att jo. Malta hade båt med sig släpet. Ja, men vad gör det för nytta nu? Ja, just det. Titta, vatten! Vi har nått Barens hav. Är det inte norra ishavet? Men jag har hört att det finns ett norskt hav också. Men jag tror norra ishavet är längre norrut. Men är det inte bara samma vatten? Vi är ju faktiskt i Norge. Ja, men då är det väl norska ishavet då? Oavsett vad det heter så ska vi korsa. Jag är så sugen på kvällsmatt. Jag är så trött på oxfilé och ryskaviar. Jaha Jag vill inte vad den där kvinnan säger Men det är inte en bra kombination äh, äh, Jag skulle bara om du, om du inte säger någonting om mig Så kommer jag säga någonting om dig Eh äh... Okej. Okay. Och sen dess vägrar jag helt enkelt att äta yoghurt. Det där, det där. Det där var helt orimligt. Johanna, vad fan? Vad? Men han låter mig stötta mig. Jag ja, vanligtvis, ja, men. Det, det där gör mig upprörd. Vänta, du bråka. Ser ni vad jag ser? Va, vatten? Nej, jag tror att jag de är med den där båten. Vilken båt? Ah, oh, den båten! Jag tycker det tycker jag ser ut som en tvåkrona. Vi går runt och körker. Okej. Okay. Ser ni någon? Nej, ingen syns. Jag tycker vi går närmare. Okej. Okay. Nej, det ser ut att vara fastbråst. Ja. Men vänta. Det ser ut att den bara sitter i ett Vilken tur att det är en 2 De vet ju faktiskt hur man seglar. Vet du förresten vad 2-krona är ju inte på norska? Vi säger något dumt som typ dubbel kunghatten eller sånt. Uh, nej, det är 2-kronor. Va? Det var jättetråkigt. Varför säger du det om det inte var något kul? Nej men jag börjar. vara norsk när jag börjar laset och... Vi ville få extra meritpoäng och hemspråk så tänkte jag varför inte visa den här kunskapen lite. norska? Jag vet inte, det kändes snett. Det är nästan som svenska. Fungerar det? Alltså, nja. På första lektionen i ett av frågorna frågade läraren om någon visste vad banan var på norska. Och jag svarade guleböj men jag blev helt utförd i klassrummet och jag har inte vågat gå tillbaka som dess. Jag vet hur det känns. Så, nu måste vi bara hitta en mast, ett segel och ett centerbord. Jag hör. Men, ni på tal om vad saker är, var det egentligen Alva? Eh, uh, men jag såg vi henne sist? Senast jag kommer ihåg var när vi kom hit i Norge. Ja, just det. Hon fick syn på en polis och sa något om att hon, om att hon skulle sno hans pistol. Oj. Menar du att vi gick igenom hela Norge utan att märka att hon var borta? Ja, så alltså det verkar Vänta, så alltså, där är hon ja. ja, men hoppas den kommer in då. Nej, ja, annars kan ni göra som nu när den skulle in. Nej, gud, nej. Hon har ju inte trekt med mig dit. Ja, precis. vi bokar åkerna och möte med rektorn, du vet. Sätta oss ner och snacka lite. Hur mycket? Hundratusen kanske? Nej, nej, nej, gud. Det är ingenting. Richard, slängde inte du leopardmössan? Va? Pälsmössan i amuleopard, du vet den som... Mina föräldrar gav en julklapp till dig för några år sedan. Slängde inte du den? Nej, du ville det, men jag gjorde det aldrig. Men jag släng... Om du ville ha kvar kunde du bara sagt det? Ja förlåt, vad uh, var det någonstans? Men jag vet alltså det där, det är där med att de tog bort plast det är verkligen inte rätt Men jag tror det här med merit, det är bara en fluga Svårt när kommer till makten så läser de av det Vad gör ni med båten min? Johanna, förklara för någon! Låna båten Varför då? Äh, vi ska se om från Gladberg. Äh, vi behöver båten för att komma till Nordpolen. Vill du inte kommer tillbaka med båten med att vara med i Och Om du inte redan dör till kös kommer du att sätta dig i fängelse. Hej då. Hejå. Tack så mycket. Jag har inte It no um, momento um... Där! Jag ser land! Bort? Norrut! Ser du långt det dit? Fem. Fem vad? M meter. Har vi gått på grund? Ja. Nej, vi har gått på topp. Världens topp. Nordpolen. Vi är framme alltså. Det ökar så. Alltså, oj, oj, oj, det är, så, det är så spännande. Alltså, jag vet inte om jag vågar öppna luckan. Tänk om Olle blir upptäckt igen. Ja. Okej. Åh, vilken lättnad. Det är Rickards gurkburk. Mm. Alltså, gud, vad, vilken tur det var att Rickard inte skvällrade på honom idag. Ja, verkligen. Mm. Men alltså, Olle, vad håller han på med? Han kan ju mm. inte börja... Han kan inte bara inbrott i vloggers hus. Vad då? Han klarade sig fint fint, förutom några rookie mistakes då förstås. Fast vadå rookie mistakes? Vad vet du om att jag har inbrott? Nej, ingen, jag vet ingenting personligen, men typiska saker liksom. Okej, okej men typ vad då? Nej, men han hade ju ingen plan till exempel. Man, man vill ha en plan när man går in. Och Sen, innan man bryter sig in åt någon vill man, liksom, vill man kolla runt lite. Typ så här, bli bjuden på fika eller middag och då ber om en house tour. Och som man vet, så man kan kolla in någon rum, som så man vet vad man ska förvänta sig, innan man är in inbrottet. Okej, men borde man inte bara undvika att göra inbrott? Nej, men det måste man ju få göra. Så länge man inte gör något elakt, liksom. om man bara vill, vill kolla runt av intresse. Okej, fast jag skulle inte vilja att någon gjorde inbrott i mitt hus även om det bara var av rent intresse. Inte. Nej, nej. Men eh, vi går vidare från det här nu, eh, så gör inte inbrott barn, och vi ses igen imorgon. Hejdå! Hejdå! Hej eh, då! Vi, vi har fortfarande tika hos dig idag va? Jag är inte på serien i ah, eh, Nej, men absolut. Mm. Det låter jättemysigt. Mm. Mysigt.